سو جد اپنا ملن تل لو کی چیر کے آنا بھا چکر انیریان بدلوں میں نبرا ساتھ چیر کی آنے کیا بات کیا بات عدیل صاحب جوپ چھانتی کئی پرواہ نہیں کر جائے ہوئے حالات نو چیر کی آنے آجی بات دار خوف نو شوق کی کانڈ دے کے او کالی رات نو چیر کی آنے کیا بات کیا بات مرمانی جنہا ادم صاحب تسونو صبح کدی پسند ہی ادم کدی سنیا ائی دمی ویلے کویل بولندی واہ واہ واہ واہ ادم سا کدی سنیا ائی دمی بولندی گونگاے سن دے رات یا میں دور سنا رہے یا کدی سنیا اے دم کدی سنی مٹے لگتے بس تی ساڈے ہتھاں چوں لگے اوے بخش دا صدقا نئی ساڈے ہتھاں چوں لگے لگے اوے بخش دا صدقا اج ہو رنگ دے جانی کیا بات کیا بات ساڈی ہتھاں چوں نیا جانی واہ واہ شہباز علی تو دا <عبار> ساری زندگی اور جد ف ٹورن ہسدے کر کے ہلکے تو چڑیا کا جال چکھ پیارے قدرت شوکی اکل دیا چڑیا امر گزار <تصفح> دل گزرے وے او آندا آندا. دل گزرے وے او آندا آندا. دریا نہ ایک دوے دے, دے اور نہ سچی گل شوقی دل کملے تم نہ او لاٹے گا